associat és la festa de la Mercè, és el centre de la festa de la Marsella i és molt interessant perquè la societat pot saber què estem fent a la nostra associació. Nosaltres volem que coneguin la nostra identitat, la nostra cultura pròpia. i efectivamente creemos que és un sitio muy interesante para darnos a conocer nosotros. Estar plegats i fer xarxa per a un futur més sostenible. És una festa de tots i per a tots, és una festa en el qual la diversitat, jo crec que és la gran protagonista, on nosaltres com a entitat un espai on persones de grups tan distincts poden converger i hacer projectes molt interessants. Mira que ens vam coneixen tots. Per a mi, l'associat és com una abraçada.